На кожну особу одна хлібина в роки, раз в два дні. А хто має право отримати? Всі, кому виповнилось 14 років. Розпочалася видача з 1 липня. Про картки як дізналися? Собсидця. Собсидця. людям видавати хліб, треба піти зареєструватися і прийдуть карточки. Ми рідко тому що не завжди не з часу, звісно. Ми за місяць отримали від 11 раз. Паспорт разів. – потребують документи. А так по яким карточкам видають. Тут буває таке, що хліба не вистачає. Але кожного ранку ми отримаємо 40 було хліба. Один чи два рази було таке, що ми ввечері до 6 вечора ми видавали хліб. Тридцять місяця видавали хліб вчителі. Ми в свою відпустку виходили ну, як волонтери. Нас поділили, нас працюють три чоловіка працюємо 6 днів на тиждень.